I de senere år, hvor, hvor vi er blevet mere mobile, og internet gør, at vi kan få en hel masse informationer på nettet, er der en hel del mennesker, som har valgt at benytte sig af medicinsk turisme. Og inden for vores fag, der er det selvfølgelig at rejse til udlandet og, og få lavet en eller anden form for et kirurgisk, plastikkirurgisk indgreb. Øh, når vi har en holdning til det, så er det fordi, at vi synes, at dem, der vælger den løsning, skal vide, øh, hvad det er, de gør, og, og måske i virkeligheden have nogle råd med. Øh, der findes givetvis masser af dygtige plastikkirurgere i hele verden. Det er vi ikke et sekund i tvivl om. Det, man skal gøre sig klart, hvis man vælger den løsning, og man gør det jo ofte på grund af prisen. Det, det, sådan, sådan, er, sådan forholder det sig. Øh, man skal gøre sig klart, at en behandling, en, en, en, en plastikkirurgisk øh, operation, er jo et forløb, der starter den dag, man møder sin kirurg og får information, har mulighed for at vende tilbage til sin kirurg og få mere information, bliver opereret af sin kirurg, som man kender i forvejen, som taler ens sprog, følger op, er til stede, hvis der kommer komplikationer. Hele det forløb, det starter med forundersøgelsen og det slutter først, når man afslutter og siger, at nu har jeg opnået det, som jeg gerne ville. Det er rigtig besværligt, hvis man har valgt at blive opereret i udlandet, for man kan ikke bare tage frem og tilbage. Får man en akut komplikation tre dage efter, man er kommet hjem, jamen så skal man ind på et offentligt sygehus, og de vil få, hvis det er brystforstørrelse, vi taler om, så vil de bare tilbyde at fjerne de der implantater, og så er alle pengene tabt på gulvet. Den sidste ting, som jeg synes, man skal være meget opmærksom på, det er, at... Alle øh, plastikkirurgiske klinikker i Danmark, de er dækket af en lovpligtig patientforsikring, som gør, at hvis der sker noget alvorligt, så får man en erstatning. Det er man ikke dækket af, hvis man tager til udlandet. Det vil sige, går det galt, så er det fuldstændig for egen regning, og der er ingen form for erstatning at hente. En sidste ting, som man skal være opmærksom på efter min mening, det er, at i Danmark har vi den regel at det er kun plastikkirurger der må udføre plastikkirurgiske indgreb. Lige så snart man kommer uden for Danmark, så kan man faktisk ikke være sikker på om vedkommende der opererer en er kirurg. Det kan godt være en tandlæge, der laver brystoperationer, det kan være en ikke plastikkirurg der udfører kosmetisk kirurgi. Og kvaliteten af det arbejde der bliver gjort, det er selvfølgelig også efter hvilke træning man har haft under sin uddannelse, hvilke baggrund man har for at lave kosmetiske operationer. Og øh, desværre er det sådan, at som patient kan det være rigtig svært at gennemskue, øh, hvem de dygtige er. Der er masser af dygtige plastikkirurger, men det kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue markedet. Og det er som regel ikke de meget dygtige plastikkirurger, der har meget lave priser. Det skal man lige være opmærksom på. Så alt det her det er sagt, som en opfordring til, at hvis man vælger den løsning, så skal man altså se sig rigtig godt for, og man skal også være klar til at tage konsekvenserne bagefter, hvis det ikke går, som man havde regnet med.